السلام عليكم شلونكم حبايبي اخباركم يا رب الكل يكون بخير وصحه وسلامه اليوم تكمله القصه مالتي اللي حكيت لكم اياها اول مره كانت الجزء مالتها عائله شلون هاجرت من العراق لكندا فاليوم راح نكمل القصه لانه انتم حبيتوها وقلتوا لي كمليها وشجعتوني انه اكملها فراح نكملها ان شاء الله اليوم وخلينا نشوف شلون قدمنا لجوء وشنو الشغلات اللي شفناها بسوريا راح احكي لحد ما يعني القصه نشوف اليوم اليوم راح نكملها ونشوف اليوم اللي راح نوصل ويلا تعالوا يايه يا طبعا الجزء الاول اللي ما هو قصه عائله عراقيه لاجئه من العراق لسوريا موجود بقناتي وراح اخلي الرابط بصندوق الوصف وهذا هو الجزء الثاني وصلنا لحد ما رحنا الكفر سوسه حتى نقدم لجوء نقدم باليون طبعا دخلنا المكان كانت غرف منعزله كل غرفه واحد كل واحد عنده مقابله يعني احنا كعائله من اربع نفرات انا تقابلت وحدي وابويا وحده وامي وحدها واخويا وحده يعني كل واحد وحده يتقابل بس انتم لازم قبل ما تدخلون للمقابله لازم تتفقون على ايش راح تحكون لانه لازم تكون القصه كلكم تحكوها نفس الشيء نفس الاسئله ونفس الاجوبه ولازم تعرفون مثلا انه هم راح يسالوكم انت ليش جيتوا السوريه وليش قدمتوا على اللجوء وليش تريدون تطلعون من سوريا تهاجرون؟ احنا لما رحنا نريد نقدم على اللجوء ما كان ببالنا انه احنا نريد نسافر، احنا كان ببالنا انه سنه ونرجع على اساس للعراق، بس راح اقول لكم شلون صارت السفره مالتنا بعدين، احنا هنا تقابلنا، طبعا الاسئله مالتهم جدا عاديه، راح يسالوكم انه انتم ليش اجتوا سوريا وشون طلعت سوريا وشنو الاوضاع اللي شفتوها بالعراق؟ يعني يسالوكم اسئله انتم اللي انتم عشتوها، لازم ما ماكو كذب ابدا ابدا ابدا ماكو كذب لانه هم عندهم قابليه انه يروحون حتى للمنطقه يعني هم عندهم ناس حتى بالمنطقه اللي انتو انتو عايشين بيها يعرفون انه هاي المنطقة هل صحيح مثلا مسيطرة عليها مثلا ميليشيات فلانية، هل صحيح مثلا مسيطرين عليها المسلحين الفلانيين، يعني لازم تكونون دقيقين بالمعلومات مالتكم، مو أي معلومات تنطوها، إذا عندكم مثلا شغلة صحية لازم تقدموها، إذا عندكم مثلا دراسة، مثلا شهادة معينة لازم تقدموها، أي شيء يخص الدراسة، الصحة، يعني التعليم،, التعليم، الصحة، أي شيء يخصكم، أي شيء مهم لازم تحشوه. ابد لا تكتبون، يعني مثلا اني كنت خريجة مثل ما حكينا بالفيديو ذاك السابق قلت انه اني خريجة السادس اني حتى شوفتهم شهادة الخ... يعني شهادة البكالوريا اللي كانت موجودة وياي كانت مصدقة وكان كل اوراقي كاملة، هم يريدون اوراق يريدون ثبوتيات، اني كانت اكو عائلة ثانية مهددة كانت بالعراق، وكانت عندهم حتى الرسالة مال تهديد، حتى هاي الرسالة شوفوا لهم اياه، يعني أي شيء أنتم عندكم، أي شيء خاص بيكم من تهديد لا سامح الله من صحه من اي شيء هاي كلش تدعم مالتكم القضيه جدا تدعم, تدعم ملفكم، فانتوا لا تنسون اي شي خاص بيكم دائما انطوهم اياه، حاليا اللي اعرفه انه ما موجوده اليو ان هسه بال... بالدول يعني اغلبها مسدوده مغلقه، فان شاء الله ترجع تنفتح بس هذا الفيديو ممكن راح يبقى والناس راح تستفاد من عنده بعدين، فاي واحد يريد يروح يقدم على اليو اذا عنده اي تهديد اي شي هذا كلش راح يفيده، آه، مرض نفسي مرض جسدي اي شي لازم لأنه هاي شغلات تدعم ملفكم بس بدون كذب يعني حاولوا قد ما تقدرون ما تكذبون ولازم نفس الكلام تحجوه كلكم يعني مثلا اذا انتم عائلة متكونة من اربع افراد او خمس افراد او ست افراد لازم تحشون كلكم نفس الكلام طبعا اللي تحت 18 ما يعني مو كلش هواي يمشون بكلامهم مثل ما الكبار بالعمر، الأطفال طبعا أكيد ما راح يسوونهم مقابلات، المقابلات راح تكون من 18 وفوق، لذلك كنا أنا وأخوي وأمي وأبويا كل واحد كانت مقابلته واحد، بعدين ورا تتقابلون كلكم يجمعوكم كلكم مع بعض وياخذون الأوراق الرسمية مالتكم، الهويات، الجناسي، جوازات السفر، كلها يعني مقابلة تكون وحدة مع بعض كلكم ويوقعوكم على أوراق وتروحون. هاي هيجي كانت المقابلة وهيجي حكينا وهذا الموضوع بما أنزل يعني هيجي صار ويانا يعني. وراها احنا اخذنا هاي الورقه مال الحمايه وقمنا نمشي بها انه نقدم على الاقامه بسوريا لانه يعني احنا مثل ما قلنا انه احنا رحنا قدمنا لجوء باليو ان على مود الاقامه بسوريا ما كنا متوقعين انه احنا رح نطلع لجوء لانه يعني احنا الوضع اللي موجودين بيه وسوريا كانت يعني كلش مرتاحين كنا احنا موجودين بها يعني ما كنا متوقعين انه نسافر من سوريا او نطلع من سوريا هذا الكلام تقريبا ورا سنتين ثلاث سنين رجعوا بعثون هم و والشغلات الاساسيه اللي لازم تسووها بالسوون المقابلات مع اليو ان لازم تكتبون شنو اللي قلتوه بالمقابله خاف تنسون لانه هم عندهم فايلات راح يرجعون يفتحوها مره ثانيه ويسالوكم نفس الاسئله سالوكم بها بالمقابله الاولى بس طبعا بعد سنتين بعد سنه ما تعرفون ست شهور فانتم راح تنسون فلازم لما تخلصون المقابله تطلعون من المقابله تكتبون كل الاسئله والاجوبه اللي صارت بالمقابله وتحتفظون بيها حتى كل ما تريدون تروحون تسوون مقابله باليو ان ترجعون تقرون شنو اللي انتم قلتو لهم اياه وشنو اللي حكيتوه لا سمح الله ممكن انتم صحيح صادقين بس تنسون الموضوع يعني الموضوع ينسي فحتى تتذكرون ايش حكيتوا شنو اللي قلتو طبعا هاي نصيحه من عندي لانه الناس كلها سوتها يعني مو بس احنا فلازم تتذكرون لانه فعلا الاسئله ترجع تنعاد عليكم يعني كل ما يسوون لكم مقابله يرجعون يعيدون الاسئله عليكم حتى يشوفون هل انتم صادقين كنتوا هنا بعد سنتين تقريبا هي رجعوا سوالنا مقابله جدا عاديه كانت روتين ورجعوا وسالونا نفس الاسئله ورجعنا للبيت ماكو اي شيء سألنا على الملف مالتنا وعادي يعني وهملنا احنا يعني بالنسبه لنا احنا هملنا الموضوع لأنه يعني ما كنا حاطين ببالنا السفر كانت أحلى أيام أنا بالنسبة إلي أحلى أيام عمري عشتها لما كنت بسوريا الأيام المراهقة مالتي أهست طالعين شباب سوريا كانت كلش حلوة جوها حلو الناس طيبين بيها تحياتي طبعا للسوريين اللي دي تابعوني بالقناة مالتي شعب جدا حبوب وكلش يعني كنا مثل الأخوة ما حسينا أبد بغربة يعني ورا فترة بسيطة تعلمنا عليهم وتعلموا عن يعني وكانوا جيراننا ونروح ونجي يومهم يعني كانوا كلش ناس طيبين وكلش حبابين ويانا. لحد ما صارت تقريبا 2009، طبعا احنا كلنا نعرف ب 2009 الظروف بسوريا كلها تغيرت، اه صارت تقريبا اه هاي الاحداث و... والتهجير، احنا اكثر من مره تهجرنا وصارت اوضاعنا جدا صعبه احنا بسوريا كعائله، يعني مو بس طبعا هو المجتمع السوري كله تاذى وكل الناس اللي عايشين بسوريا تاذوا، والعراقيين اللي كانوا بسوريا رجعوا، واكو منهم سافروا للاردن، أكو منهم سافروا تركيا، بس احنا بقينا بسوريا وبقينا بمكاننا. بصراحه اهلي قالوا ما دام طلعنا من العراق وتاذى يعني احنا تاذى العراق وطلعنا من العراق واجينا سوريا وهسه تاذت سوريا بعد ما نطلع. شي يصير علينا هنا خليه يصير، احنا بعد ما نطلع. فهذا الشيء هو اللي خلانا سبحان الله يعني احنا طبعا تاذينا تقريبا لمده ثلاث سنين عانينا ثلاث سنين ونص معانا كانت جدا صعبه تهجرنا من اكثر من مكان وتعرضنا للقتل اكثر من مره وحتى اتذكر مره من المرات احنا كنا الناس كلها طلعت اللي احنا موجودين بالمنطقه مالتنا كل الناس طلعت وبقينا بس احنا بمخيم اليرموك فلانه ما نعرف وين نروح وما عندنا احد فظلنا بس أنا وأمي وأبوي أخويا كان يشتغل بمزة فمزة كان كل شي ما بيها منطقة مزة اللي رايح سوريا يعرف وين هاي المنطقة؟ فأخويا كان حلاق هناك وتحاصر بعد لا يقدر يجينا ولا نقدر إحنا نطلع يعني المنطقة كلها تحاصرت فاحنا أخويا مو موجود ويانا بس أنا وأمي وأبوي والمنطقة كلها فرغت ما بيها أحد ريدنا نأكل خلاص الأكل الموجود بالبيت خلاص نطلع طلعت بس فتحت الباب ده أشوف إنه بيجت أكو أحد حتى يساعدنا حتى نقدر نطلع نجيب أكل ما لقيت أحد الشارع فاضي ماكو الناس كلها طلعت فرجعت بس دا سد الباب دا أرجع مرة ثانية للشقة فكان يضربني القناص ضرب الباب يعني أني لو ثانية بعد واقفة بالباب كان القناص ضرب رأسي بس سبحان الله بعدني بس سديت الباب ظهر والقناص ما كان منتبه بس بعد ما سديت الباب انتبه القناص القناص عبالي إنه عدو موجود بهذا المكان ما يعرف إنه إحنا عائلة موجودة يعني هم ما متوقع انه يعني ماكو أي نفر عائلة مثلًا يعني من الشعب موجود بالمنطقة. كل الاهالي طلعت بقوا بس المسلحين والجيش و... يعني بس هدول اللي باقين فاحنا آهني جان ضربني قناص بهذا المكان والله الباب انفتحت والطلقه مال القناص وقعت يم رجلي يم رجلي وقعت فالله ستر فكلش كانت الاوضاع صعبه لحد ما عرفوا بينا الناس الاهالي الاهالي المدينه كانوا هم لازمينها الفلسطينيين كانوا لازمين من منطقه اليرموك وهم اللي هربونا يعني هم اللي طلعونا فتحوا لنا الحائط والله من الحائط طلعنا يعني حتى ما نقدر نطلع من الباب فتحوا لنا الحائط ومن الحائط طلعنا وبعدين انتقلنا لجرمانه، طبعا جرمانه كانت نوعا ما امنه وصارت منطقه كلها مع مهجرين، يعني تلقون مثلا حماصنه، تلقون بها اهل درعه، تلقون ما تلقون بها اهل جرمانه الاساسيين اللي, اللي نحن نعرفهم، كلها صارت مهجرين والناس يعني بالحدائق كانت تنام، والله يعني قدام قد عيني كنت اشوفهم، الاوضاع كانت جدا صعبه والقصف شغال على راسنا لانه كانت المنطقه القريبه على جرمانه كلها كانت حرب، حرب يعني حرب آه كانت جدا عنيفه، هذا الحكي كان ب 2013 قبل ما نسافر بسنه. فالشبكات طبعا ماكو واتصالات ماكو وحياتنا كانت جدا معرضه للخطر. فهنا اتصلوا على أبويا أبويا طلع من البيت فاتصلوا على أبويا قالوا له الو قالوا له احنا من اليو ان بدنا نتصل عليك صار لنا خمس ايام بس ما بنحصلك. قالوا له رجاء انت بعد خمس ايام عندك مقابله. لانه انتم موقعكم صار جدا خطر واحنا لازم نطلعكم يعني هنا صارت المشاعر مخبوطه احنا نهائيا ما كان ببالنا انه نسافر وعايشين حياتنا خلص ومستسلمين للامر الواقع لا احنا رجعنا للعراق ولا احنا سافرنا الدولة ثانيه قلنا خلص شيء صار علينا خلي يصر علينا يعني مثل ما راح يصير على السوريين اللي عايشين ويانا احنا هم راح يصير علينا نفس الشيء بس سبحان الله المعاناه اللي احنا عشناها صدق صدقا يا حبايبي صدقا كانت ايام جوع لانه يعني ما متوفر الاكل، كانت حرمان والله المي ما كنا ما كان عندنا حتى مي انه نغسل، رعب بشكل مو طبيعي، المكان الهام العماره اللي احنا كنا ساكنين بيها، العماره احنا كان كان بيتنا موجود وعمارات العماره احنا كنا ساكنين بيها كانت الطابق الاخير، فالناس اجوا دقوا علينا الباب قالوا اطلعوا من بيتكم لانه خطر عليكم، فاحنا نزلنا والله العظيم بعد ما نزلنا بنص ساعه انقصفت الشقه مالتنا بقذيفه هاون. بنص ساعة بعد طلعتنا، يعني لو احنا موجودين بالشقة كان كليتنا رحنا بيها، وبعد ما طلعنا من البيت احنا طبعا وراها ما بعد ما نقدر من نقعد بالبيت لانه يعني انقصف البيت مالتنا، فبعد ما طلعنا من البيت هم رجع انقصف مرة ثانية، لانه احنا بيتنا على السطح يعني جوا فوق جوا السطح، فالقصف ينزل على العمارة مالتنا. فانقصف بيتنا مرتين بيتنا مرتين يعني أنا من رحت لمره ثانيه جين اروح اجيب الهدوم لانه احنا الهدوم مالتنا كلها بقت بالبيت فرحت دا اجيب الهدوم لقيت بيتنا مقصف مره ثانيه غير القصفه اللي صارت واحنا بالعمارة يعني احنا وبالعمارة بعدنا بس نزلنا من الطابق السادس نزلنا للطابق الثالث العالم خطيه والله هم السوريين اجوا ياخذونا والله قالوا خطر عليكم تبقون بالبيت فنزلنا للطابق الثالث كلتنا جمعنا بمكان واحد من وراء القصف فانقصف بيتنا وهنانا راحت الأوراق مالتنا مالدراسة انه شي صار على شي وحجار وهاي فاني شاهدت السادس مالتي اللي كانت مصدقة من العراق واللي جبتها وياي السوريا راحت ما اجت بيها كندا بسبب هذا الشيء لأنه بيتنا انقصف ويا دوب بس طلعنا جوازات مالتنا هي هاي اللي كانت الأوراق الأساسية اللي كانت عندنا جوازات والإقامات اللي كنا عايشين بها بسوريا وهنانا سوينا مقابلة بعد خمس أيام من الاتصال بنا طبعاً أول ما رحنا قعدنا بمكان طبعاً همين أذكر كبرسوسة نفس المكان اللي إحنا سوينا بيه مقابلة أول مرة الفرحة كانت جداً قوية ما تتصوروها يعني معنا بعد أربع سنين معنا من قصف وضرب ويعني أيام جداً كانت صعبة حرب شوارع فعلياً حرب شوارع كنا بسوريا فبعد ما هذا كله شفنا رب العالمين فرج عينة يعني أه، مو بسهولة انا مو بسهولة إجيت الكندا والناس اللي اجوا الكندا هنا أنا مو بسهولة شافوا معانا تعبوا هواية بس سبحان الله ربعمين بالاخير يفرجها علينا أه، انا امي وأبوي كل قعدنا مقابلة واحدة واخويا كانوا ويانا طبعا أه، وخيروني قالونا إنه انتو هل حابين تروحون كندا لو امريكا الشاب اللي سوانا المقابله ما اعرف ليش سالونا هذا السؤال طبعا هو مو كل الناس يسالهم هذا السؤال بس هم احنا ليش سالونا هذا السؤال ما اعرف فقالوا انه انتم طالع عندكم توطين لدولتين امريكا او كندا فقلنا كندا رغم انه احنا كل شيء ما نعرف عن كذا ما نعرف عن كندا, كندا انه هي بارده ما نعرف عن كندا شكوا بيها ما بيها كل شيء ما عندنا اي معلومه عن كندا يعني يمكن اول مره نسمع بكندا بهاي المقابله بس نعرف امريكا بس كندا ما نعرفها فقلنا كندا قالوا أوكي حنسوي لكم مقابلة إن شاء الله مرة ثانية وبهاي المقابلة كانت كل واحد على حدة نفس المقابلة الأولى اللي سويناها أول مرة حتى يشوفون أقوالنا مطابقة الأول مرة يعني بعد سبع سنين أقوالنا صحيحة أو لا سوينا مقابلة ورجعوا سألونا المقابلة تقريبا طولت ثلاث ساعات كانوا ينطونا استراحة كل ساعة ونص كانت اكو استراحة نطلع ناكل ونشرب ونرجع مرة ثانية، فأنا قابلتني بنية وظلت تسألني هواية وظلت تسألني إنه أنتِ ليش رايحة الكندا وشنو حابة تشوفين بكندا؟ ووين حابة تعيشين بكندا؟ فإحنا كليتنا اختارينا إنه مكان يكون بيه العمل وتكون بيه قليلة ومصاريفها قليلة، فهم قالوا أكثر مكان راح تقوم بيه العمل ومصاريفها قليلة هي البرتة. فاجابونا الادمنتن يعني مو احنا اللي اختارينا ادمنتن ولا احنا اختارينا البرتا هم اللي اختارونا اياها وبعد هذا الشيء صارت تقريبا اجوا علينا قالوا لازم هسه يسوون الفحص الطبي سوينا الفحص الطبي طبعا هاي المقابله صارت يمكن بشهر الخامس والفحص الطبي صار بشهر السابع اخذونا وقاسوا وزننا وسوون اشعه وفحص طبي كامل كان الجسم حتى يتاكدون انه صحتنا تمام وما بينا شيء حتى نتحضر للسفر وراها راح اقول لكم ايش صار بينا وراح اقول لكم طبعا هنا انا هنا راح اوقف القصه حتى يوصل الفيديو كلش طويل وراح احكي لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي انتظروني مثل اليوم يعني انا راح انزل الفيديو هذا ان شاء الله يوم الخميس الخميس الجاي ان شاء الله اوعدكم انه نكمل القصه وشان سافرنا لكندا وشان كانت الاجواء مال السفره مالتنا تكاليف السفر ومنو دفعها وشون سددناها كل شيء راح احكي لكم عنه ان شاء الله بالفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي كل واحد يتابعني وكل بنيه تتابعني كل ولد يتابعني وكل عائله تتابعني يتمنون يجون الكندا ان شاء الله يا رب يجون الكندا ويحققون الحلم اللي هم يتمنوه او اي دوله ثانيه يحبون يسافرون لها استراليا كندا امريكا اي دوله ان شاء الله يا رب يقدرون يسافرون وتتحقق امنياتكم يا رب اوكي حبايبي لهنا ننتهي الفيديو مالتنا اليوم اترككم بخير وسلامه وصحه وعافيه ان شاء الله وتحقيق كل امانيكم ان شاء الله يا رب ونلتقي بفيديو في جديد ان شاء الله اتمنى تذكروا وقت تكونوا بالف خير وصحه وسلامه وشكرا لكم حبايبي على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي